فهو مبادرة حديث عن عدد من الأعمال من يعني أسباب جميع الوفاق ولكن حدث يبقى تأيمن ذلك الهدف هو أن كارج بوضع إيمان لأتينا تأتي الطفل هذا الإعاقة الدينية يعني الأسباب مختلفة ولكن الهدف واحد هو أن كارج بوضع إيمان لأتينا تأتي الطفل لأنه لدينا الإعاقة الدينية وهو مثل الوطان والتوكي يستخدم جميع المحاق الدين إذن هذه طريقة جنس عبر سيستم ديال مولوم ديال البولورو ولا اخوان البرتغال ولا المغرب ولكن كاين طرق اخرى كاينين نديروها باش نجمعو لي فون لان نسبه كبيره ان المركز مركز الوفاق مركز كبير عندنا الانفونسيا اللي كيكونوا تيكراوك ياكلوا سرو يوميا ولك ولك والكل فاه سنويا ديال هذا المركز كبيره جدا لا تهيل هذوك الارقام ولكن بس هذه الطرق التي كتعاون بها المركز كاين طرق أخرى، كاين سهرات فنية كاين مختلف الطرق لي كتلمي كاين خراجات كاين كنشاركو في عدة تتمول مقابلات جهوية رياضية الى غيرها ثقافية ولكن كيبقى دائما البيت القاسي هو هذوك الاطفال وذاك المركز بطبيعة الحال باش يقدر يقاوم داك المصاريف السنوية باش يجي 100 مليون باش يتا حنا هاد المباراه كل ها كنديروا الرقيه كلها باش الريالات باش باش مع فما بالك ان يجي واحد 100 مليون ومعناش 100 مليون هذا هو البيت اللي قالوا من ناحيه توضيح الائحه ديال الكبيرازيلي راه غاتنشر في الجرائد الالكترونيه لا يقول حضروا الا واحد اللي, اللي في المحاري. يعني في كان في من كان في ما يمكنش يعني كان ما لقيتش شي حاجه غريبه ذوك كان ولا كان كانسير من وكاع لا ما لقيتش اما كان كان له كان بالجواب اللي ما اكثر من هذا غير الناس العام كان ممكن واحد واحد إني يجي واحد كبير ولكن أخيرا طول مبارح ما مالية بعيدة وما إحنا كعشنا تكلم تقول دليل خير منك تقول استاد من يوم بشيجين طبعا شكرا على سلام العب عن الأكمالي ولكن اليوم صنع واحد حلت عمريا أومار لا يهمنا الخطر ولا يهمنا شي واحد عليها شيء هالرزولني ما هذا حفل ديال المدينة العراقية <تصفيق> حفل ديال جميع ترفات جميع الأمة الإخوان ما ما عندنا ما ما يقص هذا ما يبقاش الا شيء حاجة الله يستغفرها إذا الجانب الأمن كاين كلهم ملومين الأمن هي كل ان شاء الله الله المواطنين ومتفرجين في وما يكون يعني غير ان شاء الهدف هو انك كتعاون يعني حتى المواطنين اللي في العريش كيدخلوا داك المقابله ويخرجو 20 درهم ولا 50 درهم راه الكره في راه كيحسبوها المجالس البسطات المركز وداك البيوت هذا هو البيت القاسي راه ماشي ####بداء أنا من حيث الثروة البدنية سي فاضل